Arribat a l'Equador d'esta, la novena legislatura de les Corts Valencianes, el nostre grup parlamentari, el de Podem, eh, fem un petit balanç pel que han segut les aportacions més importants a un dels objectius de, del Pacte del Botànic, que és el canvi del model productiu. L'increment de les dotacions per a la innovació i el recolzament a la xarxa dels instituts tecnològics, una moció integradora pel que fa al canvi del en model energètic i una proposta general per a recolzar el món del cooperativisme com una de les importants ferraments per a la creació d'ocupació han estat el més important d'aquesta primera part de la legislatura. De cara a la segon part de la legislatura, nemem a entrar en una revisió general també de les polítiques d'ocupació del Consell i a fer una proposta integral sobre la millora d'aquestes polítiques i també nemem a incidir en el que és el procés de reindustrialització de les nostres petites i mitjanes empreses mitjançant la creació de criteris i estratègies per a que es puguen adequar les dotacions per a aquelles empreses que Entren dis de paràmetres de per al canvi del model productiu.